وبهذا المستوى، الأمر الآخر يا حكومة هذا الشعب بيض وجوهكم وما فشلتوا ضيف الناس بدون فلس ولا اعطيتوها للناس، لا فلس ولا تسعاوي ولا أمرت الناس بيض وجوهكم كرما وضيافة وجمهورا وشعبا بيضوا وجهه احسنوا الثقة معه، ترى الدولار حرق اهلنا، ترى الدولار ذبح الفقير، النسبة الفقراء راح تصعد إلى عنان السماء، الله يرضى عليكم والله يكرمكم، الدولار هجم بيت الفقير، يا عم الدولار هجم بيوتنا، ما ينبغي أن تكونوا قادة لهذا البلد، ما فشلكم بيض وجوهكم ورفع راسكم، ما يمكن أنتم هم لازم تقدمون